Vojla, evo, zvoni, maš cerku Svetge Gidija. In se se odloče, da mi se te namače narediti, lele, na moje prceli. Kaj, Marjan Šarc, As na ne dopustil? A se imaš fajn? Ha? A jaz sem še Fajn se je nasolj. Fajn se je nasolj. Zato, ker doma pa kurbarijo v Sloveniji. Ne vem, če navši mogo nazaj prijeti. Zdaj, ti bom razložil, kakšno kurbarijo imaš doma. Zdaj mi ti razlož, kako boš preprečil kanibalizem, ki se izvaja v Sloveniji. V Pepsi noter so splavljeni otroci. Kanibalizem, kako boš preprečil, Marjan Šarc? Marjan Šarc, kako boš to preprečil? A ti jaz povem, preprečil? No, ti bom povedal, kakšna pizderija bo zdaj, ja? Pepsi prodajajo šipteri pri nas. Burek šipter, Pepsi. V redu? No, in oni ne delajo splavo. Tako da mi žremo svoje otroke, prodajajo nam pa šipteri, naše otroke v V redu? A zadovoljen? No, ki se ka bo to narod zvedel, a mišli, da bojo še hodil s na Pepsi. A veš, dom je povejo, da je to kanibalizem. Un um gor. Dobro se nasol. Koždan pa šel, bo verjetno precej vroče. Evo ja, ti, manje šarce. 1-0 za me. Gol sem ti dal.